Τα αθλητικά, Χοί χυγρόι αθλητικοί αγόνες. Μέρος το πρότον. Χεν. Χε ειρεσία. Ερέσο. Το κόπερες σκαφος. Χε κόπερες σκαφε. Τρία. Χε κόπε. Τέσσαρα ὁ τετράκοπος λέμβος χωρίς κελευστού, πέντε, ο τετράκοπος λέμβος μετά κελευστού, έξι, ο μονός δύγος λέμβος, ο απλούς μονοθέσιος εξός καλμός ο απλους μονοθεσιος εξος καλμος επτα ο κοπελάτες, οκτώ φυλακτικέ τον σκαφόν στέγε το λεμβολκιον, ο λεμπόον. το λεμπόσταζιον. ο νεοσοικός, εννέα, ο δισδύος λεμπός. ο διπλούς, διθέσιος εξός καλμός δέκα, ο οκτώκοπος λεμβός, δέκα. Το τα χυπλών, τα χύπλων σκάφος.